I'm أدام هنايا حيبقى معاك على قد ما أجمل العمر معاك حتى الناس والله يا صمار يا صمار يا Let's <laughs> Allah. خلتني <تصفيق> دايما فكر معاك صبحت ويا الليل سهران ونعمل <تصفيق>